بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين طبعا من المعروف أن لا يعلم الغيب إلا الله والكل سيتشكك في مصداقية كلامي ليكم عن وفاة الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا وفاة الرئيس عبد الفتاح السيسي لها أهمية خاصة جدا جدا جدا مش أي رئيس حكم مصر هو لا ده هو الرئيس اللي هيأتي بعده المهدي المنتظر المخلص كما يقولون عند اليهود وابن الإنسان عند المسيحيين فالمهدي المنتظر يا جماعة هو شخص واحد فقط سوف يأتي ليحل السلام على الأرض ويقيم العدل ويعظم الرخاء والتنمية في العالم بأسل مرة واحدة كده فجأة لقيت دنيا تشقلبت يا جماعة في ايه لك وفاة الرئيس يا وفاة الرئيس طبعا نعمل ايه نسوي ايه فطبعا عشان ما يحصلش ارتباك في المشهد الدخلي في مصر اولا ويحدث يعني صراع على السلطة فأنا بقترح الكلام ده ليه عشان لما يجي إن شاء الله وفاة الرئيس يقولك بعيد الشر بعيد الشر ليه ده الموت يعني رحمة من عند الله ده الموت هو الحياة يا جماعة الحياة الأبدية بعد كده لو احنا مؤمنين فعلا يقولك ربنا ايه في كتابه العزيز تمنوا الموت إن كنتم صادقين يعني اذا كنتوا مؤمنين فعلا بالجنة وأعمالكم صح في الدنيا فانتوا هتتمنوا الموت يعني تقولوا يا رئيس الواحد يموت احسن عشان يقابل ربنا ويجزيب بما عمل من الخير والصالحات في الدنيا طبعا قضية الموت دي الموت علينا حق فاحنا ما ببشرش على الرئيس ولا حاجة ولا اتمنى لي الموت طبعا وأتمنى لي السعادة والرفاهية لكن هو يعني بصراحة مأزمها علينا قوي يعني الأسعار بقت مرتفعة جدا بطريقة لا غير مسبوقة يعني يعني الواحد مش عارف يعيش حقيقي بس الناس دلوقتي في ناس بعضهم لسه معاهم مدخرات بيحاولوا يصرفوا منها دلوقتي فأنا بقول يعني إحنا قربنا خلاص دخلنا في في الخية زي ما بيقولوا أو دخلنا في الفخ دخلنا في ال- يعني في حاجة كده غلط بتحصل على الأرض الواقع اللي إحنا عايشين فيه دلوقتي ومادام حصل الغلاء ده معناه اقتراب الأمر جدا فالغلاء ده مذكور في ال- في الأحاديث إن يعني سوف يحدث هذا الغلاء وفعلا هو حدث والدنيا ماشية. وفجأة تلاقي الرئيس توفى فجأة لازم يجي المهدي المنتظر يعني ان شاء الله لابد من نسعى جديا بقى على البحث والتنقيب فأوري على الملكة كيلوباترا لان هي دي نص التاني نص المهدي المنتظر يعني يعني المهدي المنتظر ده عملة لا تنصرف الا في وجود الملكة كيلوباترا لانها هي دبة الارض كما ذكرت لكم فلازم الاثنين دول يكونوا مع بعض هنا ايه هنعرف أنا ده المهدي المنتظر والملكه كلوباترا هتكون هي دبت الارض وهتحيا من جديد ركز على الكلام ده بقى كويس ان الملكه كلوباترا سوف تحيا من جديد على يد مين المهدي المنتظر اللي هو المسيح عيسى ابن مريم اللي هو ملك اليهود المخلص لكي يعرفوه الناس بهذه الايه فدي دي أخرى في غاية الأهمية وطبعا قلنا للرئيس عبد الفتاح السيسي عليها مرارا وتكرارا إن هو يستمر معانا في هذا البحث لكن رفض بعد أن رفض يبقى إيه النبوءة التانية شغالة ليه اللي هي نبوءة وفاة الخليفة وبعدها يأتي وراه المهدي المنتظر. ويجب على الناس الإيمان به فوراً كمان يعني لأن عدم الإيمان به بعد موت الرئيس خلي بالكوا بقى, بقى القصة دي بعد موت الرئيس عدم الإيمان بالمهدي المنتظر يأتيكم انهيار السد العالي بقى يعني بدل ما ما نخشوا في دايرة كنا في دايرة ايه وحشة قوي غلاء الأسعار اللي احنا شايفينه ده ده ولا حاجة ده نعيم بالنسبة ليكو دلوقتي لو حدث إنهيار للسد العالي، إن يعني إنهيار السد العالي معناها إيه توقف الزراعة في مصر توقف المواصلات قطع شرايين الطرق اه مفيش كسب معيشة بقى وحياة مفيش إنتقالات بين المدن بسبب صعوبة الوضع ناس هتموت كتير مصابين ناس جوع جعنين عايزين ياكلوا المحلات هتنهب. بتاع الاكل خصوصا محلات الكبيره الهايبر ماركت دي كلهم هيبقوا على الحديده مره واحده كده فجاه كده فتح الله مثلا انه كارفور والناس اللي ليها اسماء كبيره في مصر دي فجاه هتتنهب متاجرهم لدرجه الافلاس بقى خلاص ما عادش يقدروا ان هم يقيموا وصول هذه يعني الموضوع ده تاني مره تانيه خلاص يبقى هم انتهوا ولا مفيش ما فيش حد بيساعدني في هذا البحث يعني فلوسكم في الاخر مش هتنفعكم يعني انتوا بخلتوا بيها علي وعلى بحثي علشان انتوا تكونوا ثروات ليكوا فالحله ده مش هيبيع حتى يعرف يبيع حتى جرجير بعد كده خلاص انتهى وكارفور وكل الناس ديت الكبيرة هتخسر فلوسها لما ينهار السد العالي فخلي فلوسكوا أقا معاك وتنفعكوا دلوقتي بس بعدين مش هيبقى ليها ولا أي قيمة فيعني حادثة انهيار السد العالي دي مصيبة كبرى على الكبار قبل الصغير على الكبير قبل الصغير هي انهيار كمان للمؤسسات الدولة كلها بالكامل لن يبقى إلا الجيش والجيش هيبقى محتاس مش عارف يعمل إيه والأعانات والمعونات اللي هتيجي من الخارج مش هتكفي حاجة فموضوع صعب جدا وركزوا بس معايا في وفاة الرئيس لأن وفاة الرئيس هي العلامة الأولى لدخولنا لعلامات الساعة الكبرى فعشان كده أنا بنابهكم مرارا وتكرارا على هذا الأمر وأخشى أن يحدث هذا الأمر فجأة ليكو فعشان كده أنا بتنبأ لكو بهذا الموضوع ممكن يكون موضوع خير ليكو كتير قوي لو انتوا تعاونتوا معايا بعد وفاة الرئيس مش مهم تتعاونوا معايا دلوقتي مش عايز منكو حاجة خالص دلوقتي إنما بعد وفاة الرئيس يجب عليكم بقى الاهتمام بالموضوع ده فوري فوري. عشان كده انا مش عايزكم تتفاجئوا مره واحده تقوموا من النوم تقولوا ايه وفاة الرئيس عبد الفتاح السيسي الله يا نهار اسود هنعمل ايه؟ هنسوي ايه؟ ممكن بقى تطلعوا بقى من الدايره دي بسهوله لو اخرجنا قمنا باخراج الملكه كليوباترا من الكيلو سبعين مدينه الحمام يعني انا لكم اهو التعليمات المهمه اللي يجب ان تتبعوها بقى خلاص الرئيس مش مقتنع بالكلام بتاعي قالك مين وهتيجي ايه و... ومعظمكم برضو بيشكك في الكلام بتاعي زيكو زي الرئيس بالظبط يعني عادي مش هتفرقوا أنتوا او الرئيس فعشان كده انا بنبهكم نقطة مهمة ممكن تكون وفاة الرئيس في العاشر من رمضان صحيحة وممكن تكون في ليلة القدر ممكن يكون اخر يوم في رمضان وممكن يجي اول يوم العيد فدي مواعيد مختلفة يعني النبوءة غير واضحة عندي زي ما انت اكنك ايه بتنظر في دولاب موارب مش عارف ايه اللي جواه فعلشان كده انا بتخبط في هذا الموضوع ولا اعلم تحديدا اليوم الذي يموت فيه فعلا هل هو يوم عشره هل هو ليلة القدر هل هو اخر رمضان هل هو واحد شوال فاحنا يا ريت نركزوا بس مع بعض ونفهموا الموضوع واحدة واحدة هتيجي المعلومات من عند الله إن شاء الله أنا بنتظرها و ننتظر الأحداث كده وترقبوا وفاة الرئيس عبد الفتاح السيسي بس ده اللي أنا عايزكوا تعملوه مش عايز أكتر من كده منكم خالص هتقولوا بقي مجنون بقي شارب حشيش شارب بلا أزرق مش مشكلة عندي المهم ده اللي هيحصل في النهاية ليكم فعشان كده انا عايزكوا تركزوا معايا الايام اللي جاية دي بالذات ايام حاسمة وخصوصاً بكرة ده نترقبوه نقول يا رب السلامة ان احنا مش عارفين نعمل ايه حقيقي دلوقتي احنا مش عارفين نعمل ايه غير اللي احنا ننقب بقى الملكة الكرباطر وننتظر بقى ونشوف هيحصل ايه بعد وفاة الرئيس هو ده اهم الانباء وكان معكم امل حسني متنبئ بعلامات الساعة الكبرى واحد وصا من مصر وان شاء الله ربنا يتولانا برحمته ويكونوا معي ارجوكم كونوا معي آه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واي معلومات اضافية اتصلوا بي ولا تترددوا في الاتصال بي فانا ارحب باي حد يتصل بي تليفوني 01285789734 وشكرا على حسن استماعكم